Večer večer. Mm, když stanu takže ráno nebo dopoledne. Ráno i večer. <laughs> asi asi, asi je mi to jedno. Jo, zprchuju se asi radši ráno. Je to takový rituál na začátek dne.